Тернополянка Юлія Лещишин до акції долучається п'ятий рік поспіль. «Попередні роки я долучалася молитвою і доброю справою, адже суть акції – це є на 33 години дотримуватись таких трьох основних пунктів – це піст, молитва і добра справа. І цього року я вперше вирішила, що я ще відмовлюсь від їжі». Юлія Лещишин розповідає, вперше акція «Сопричастя» відбулася у 2003 році, її започаткували сумівці Австралії та члени Тернопільської організації. З того часу сумівці щороку в листопаді вшановують пам'ять жертв Голодомору. «Перша я долучилася, коли мені було 17 років. Я тоді тільки прийшла в громадську організацію і інші дружинники. Почали говорити, що от в нас є така акція, супрочастя, я тоді ще, ну, принаймні, нічого не знала, ніколи раніше не чула. І я вирішила, що я ну, не готова голодувати, не готова відмовлятися від їжі, але молитва і добра справа, кожен, добра справа, кожен сам повинен вирішити, що він може зробити. Історик Іван Янюк розповів, під час Голодомору 1932-1933 -го -го року в Україні померли майже 10 мільйонів людей. «Наслідок це етнографічний, тобто, тому що на ці села вже в серпні 1933 року стартувала компанія по переселенню людей з інших регіонів Радянського Союзу, в основному з Росії. Тому це вплинуло на етічний склад на Власне, на цих територіях зараз проживають в основному етнічні росіяни, і, можливо, голод також посередковано вплинув на події, які зараз відбуваються на сході України, на російсько-українську війну. Леся Продоус, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.